Arvoisat kuulijat, elämme todella poikkeuksellisia aikoja. Korona riepottelee maailmaa jo toista vuotta peräkkäin, ja lukuisat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa tai yrityksensä. Ihmisten tulla koskevan kriisin lisäksi meneillään on myös tiedon kriisi, koska koronaan liittyy paljon valeuutisia sekä sillä ratsastavia, poliittista valtaa himoavia, helppohekkipopulisteja, sekä vieraiden valtojen kärmeöljy kauppiaita. Tiedon kriisi ei kuitenkaan ole ainoa kriisi, jota koronan varjolla yritetään edistää. Käsissämme on myös työmarkkinakriisi, se on metsäteollisuus, ja teknologiateollisuus ovat meitä väkisin viemässä, koska he eivät halua sopia enää työehtosopimuksia. Tämän lisäksi meillä on vielä elinkeinoelämän keskusliiton luoma kolmikannan kriisi, koska se ei halua neuvotella enää kolmikanta-asioista. Tämä hyvinvointivaltio nimeltään Suomi on kuitenkin syntynyt hyvin pitkälti kolmikantaisella sopimisella, eli yhteistyöllä maan hallituksen, palkansaajaliikkeen sekä työnantajaliikkeen kanssa. Nyt uhattuna ovat keskeiset työehtosopimuksissa sekä kolmikannassa sovitut sosiaaliturvan kulmakivet aina sairaan lapsen palkallisesta hoidosta jopa eläkkeisiin saakka, sekä monet muut terheetämme koskevat asiat siltä väliltä. Arvoisa kuulia, juuri sinä olet ansainnut kiitoksen. Haluan kiittää sinua siitä, että olet toiminut koronan aikana vastuullisesti, että olet nyt, tai olet ollut, tai tulet olemaan, ammattiliiton jäsen. Me jäsenet kannamme omalla jäsenyydellämme, kortemme kekoon meidän yhteisen hyvinvointivaltiomme sekä sopimusyhteiskuntamme hyväksi. Arvoisa kuulija, vain yhdessä ja järjestäytymällä me olemme vahvoja ja selviämme kaikista kriiseistä, mitä maailma meille vastaan tuo. Näytetään yhdessä tätä joukkovoimaa kesäkuun kuntavaaleissa koska siellä me hyvinvointivaltion puolustajat tarvitsemme toisiaan. Kiitos ja hyvää vapautta.